Premierul Dencil s-a conformat, după ultimatumul lui Dragnea, numire de ultim moment în diplomație. Ministerul afacerilor externe, Teodor Mele subliniere canu, a anuncat, joi, ce premierul Viorica Dencil a aprobat o propunere de candidaturi pentru postul de ambasador al României în Israel. Însă nu o va face public înainte de decizia presubliniere din lui sublinierei de a primi acordul. Ieri, Miercuri, Nere, doamna prim-ministru a aprobat o propunere de candidaturi pentru Israel. Deocamdat, nu pot să vă spun. Rămâne să vedem care va fi decizia presubliniere dintelui. Oricum, înainte de a obține agrementul, nu putem să facem publice numele, a afirmat mele subliniere Canu, potrivit Agerpres. El a menționat ce este vorba de o singură propunere pentru acest post. Resubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, i-a solicitat, în 10 martie, ministrului de Externe să fac, foarte rapid, o propunere pentru funcția de ambasador ale României în Israel. El a declarat la congresul extraordinar al PSD, ce este inadmisibil faptul ce România sete de mai mult de un an de zile fere ambasador în acest car foarte important.